رزين وفرحان فرد وقت وخرج اليوم ما صدقت نعرف يجي نهار نكون على خواتي بعيد مش خلق قلبي في الغنية نطقت شخلا غلع بس ميهم نطقت تنيت وقار زواوي دليل اعذار انيس شاهين من طهر سيف ونقفل بحروس وليست طويله بخويت رزم في تاريخك مغروس ايه هي, هي الكنزه نقفل الليستا بزوس كريم وشادي وقفتهم معنا غالي عائلة القيدهم في ذيقه النفوس فني وفن من القيط عالم نذويق الحوس حتى من حبيب حسبهاش معانا فلوس وقال ما عرفت الرجالي كنوز دمعت النجاحي عادة دمعت الخروج دمعت النجاحي سلمنا الدم منه القصة كتبها اشهد يا بلادي فمحن وقفة نشاد اشهد يا بلادي لي سي نصنع ونسيتنا يا بلادي ما قدرت الفنان ونسيتنا يا بلادي عالفندق نلحمي غاية هي فحضان الكور ماداني صوتي صدع في غنية كلمها مجهول غني, غني والحروب واتغاضي تونس ما تعليك بالشقبكي بيك الطلقة عليه من غير شفقه غني خليت انت تحكي طب في قلبي نبدي حتى في بعدينا نهوي صفقه عمري نسميك لخصت الدنيا هويك شوف عقارب وعليك عديدة بين حب الدي من مشرق تفلوس صفت غنيتي لي في الدروس هالعمر عمّا نخلي بكفير اسمي حمي شبين عن دروس وقفت آه، آه، آه، انغامي رجعت ردد فاروح زينا نبراتي تغني وبوص صنخوح لسينا I said no أنا ليه؟ يبيه؟ ليه؟ لا،